Tervetuloa taas poikastin pariin. Meikäläinen on Evert, tossa on Samuli ja vieraana on Aleksi Rantamaa. Tervetuloa, toimittajajuontaja Aleksi. Tervetuloa kaikille paikan päälle. Tota, tosiaan Aleksi, jotkut tuntee myös nimellä mentali -sabuke. Se oli sitä vähän sheidinpää aikaa. Tänään poikastissa me sukelletaan sosiaalisen median saloihin ja pistetään vähän puntariin, kuinka hyvä juttu se nyt sitten loppupeleissä on. Pohditaan, miten ihmisestä tulee... Oikee työkseen somettaja ja katsotaan, että osaanko mä kertoa teille mitään, mikä teitä loppupeleissä kiinnostaa. Mua on tässä nyt vähän imareltu ennen kuin tämä lähetys lähtee liikkeelle, mutta en tiedä. Katotaan, mihin tämä menee. Katotaan, katsotaan. Kyllä, sanattomassa veteen kyllä ammattilaisen tunnistaa. Kun saat tuommoinen Alex, megastarva. Lähetän tälle jälleen kerran kehuja. Älä, älä, älä, älä, <laughs> niin, haluatko antaa meille amatöörille pari tipsejä, että miten tämmöinen poikasti pitäisi oikein podcasta käyntiin? No tietysti heti, heti alussa, niin täytyy olla semmoinen äh, mukava tunnelma, niin kuin, että äh, on helppo tulla mukaan. Semmoinen, vähän niinku yleensäkin, niin pitää olla semmoinen leirinuotio-fiilis, että et sä oot niin kuin, Vähän niinku sä oot mukana siinä huoneessa, sä oot niinku kavereiden kanssa, että sä niinku ihan niinku meidän katsoja istuistossa tuossa vieressä kuuntelemassa meidän keskustelua. Pitää antaa fiilis, että sä et oo yksin tässä. Se on, se on ihan eri, niinku livessä se on ihan eri, kun katsoo sitten jälkikäteen jotain niinku oikein tuotettua video Kun podca podcastit ja livestreamit, niin niistä pitää saada semmoinen fiilis, että sä oot niinku messissä siinä. Ja toinen tärkeä juttu on antaa joku koukku että et minkä takia mä haluun nyt katsoa tän sisällön, niin tällä kertaa se voisi olla vaikka se, että tämän jakson poikasta ja katsottuasi, niin voin melkein vannoo, että sä opit ainakin jotain sosiaalisen median saloista ja otat askeleen lähemmäs sosiaalisen median ammattimaisuutta, jotain sinne päin. Tervetuloa vissiin leirinuotiolle tervetuloa koukkojen leirinuotiolle. kerran. Aivan mahtavaa. Pökköä mahtavaa. pesään. Kyllä, kyllä ammattilaisen tunnistaa. Kyllä. Tosiaan, tervetuloa mukaan. Sä voit todellakin olla mukana. Meillä on tota, chatti auki, sinne vaan kysymystä, kommenttia, roastia Aleksille. Ja lähetyksen jälkeen niin Discordiin siellä jatkuu hyvät keskustelut, niin sinne sitten vaan. Nimenomaan. Aleksi, olisi tarkoitus jutella tänään vähän tubettamisesta ja somesta ylipäätään. Meillä on tämmöinen vähän vanhan kansan kanseri ja mulle on menee niin ihan sekaisin, näin, että ketä on tubettajat ja ketä on influencerit ja niin poispäin. Niin, haluaisitko vähän avaa, että mistä tässä niin kuin kaikessa oikein on kyse? No tota, tämä nyt on sinällä ihan hyvä juttu, että tubemaailma ja somettaminen ylipäätään on yksi niistä harvoista asioista, joista mä tiedän edes jotain. <laughs> niin ehkä mä oon nyt tässä kohtaa ihan oikeassa paikassa. Se. Jos nyt tupetteista tai ja muista tämmöisistä vastaavista Instagram-starboista puhutaan, niin ehkä tärkeintä on huomioida se, että ö, meitä on monejuna. Mm. Tota, niinku esimerkiksi mä oon hyvin poikkeuksellinen ö, sisällöntuottaja, koska mä olen Yöllätöissä. Eli siis mulla on firma takana ja tota, mä edustan kaikella, mitä mä teen. Siis himassa, kun mä käyn paskalla, niin mä edustan yleisradiota. Mm. Ja se on. Omalla tavallaan se on tosi hyvä juttu, mutta omalla tavallaan se on tosi huono juttu. Et mulla on, ö, ei enää nykyään, mut silloin kun mä siirryin Yleisradiolle, niin mulla oli todella suurta kipuilua sen kanssa, että mulla oli fiilis, että mä en enää voikkaan sanoa ihan mitä sylki suuhun tuo, hmm. koska mun täytyy edustaa Yleisradiota. Hmm. Niin tota, siinä kohtaa mä oon todella erilaisessa tota, paikassa muihin. Some vaikuttajiin nähden. Et sit, jos sä teet itelles töitä, niin sä teet itelles töitä Aivan. ja päätät ihan niinku tasan tarkkaan, että mitä siltoja sä poltat ja mitä siltoja sä rakennat. Just näin. Yeah. Jos voisi ajatella, että toi ei sit ehkä ole se kaikista tyypillisin polku, niin miten tämä niinku sun osalta on kaikki lähtenyt? Oliko se silloin junnuna, että hei, musta tulee tota toimittaja ylälle ja mä vedän tämmöisiä videoita. Oliko tämä nyt sun koul niinku alusta alkaa vai miten tähän niinku päästiin? No, tota, Uskokaa tai älkää, mä oon kertonut tämän tarinan aika monta kertaa. <tos> ja tota, ehkä siitä oma. No, tää on aika hyvä tarina ja mä tykkään kertoa tätä. Öö, mä on aina ollut vähän huomion kipeä, mutta se ei kuitenkaan ollut se syy, mitä mä päädyin tota, sisällön tuottajaksi, vaan tota, vuosi oli 2012. Ja seurustelin semmosen aivan ihanan nuoren naisen, no ehkä silloin, voisi sanoa, että tytön, kanssako Veera ja tota Veera ilmoitti mulle että hän haluaisi alkaa kirjoittaa blogia. Ja mä okay. <laughs> blogia otsa idiotti se on ihan niinku tyhjäpäiste hommaa niin et, et todellakaan ole mitään blogia tekee. Mä saa hävetä silmät päästäni jos mun tyttöystävä tekee blogia. Ei todellakaan. Ja meil tuli siitä riita. Ja, tota, siinä, ja. Ö, siinä riidan ö, tuoksinnassa sitten, niin tota, mä menin ö, lipsauttamaan sammakon suustani ja sanoin, että jos sä teet blogin, niin mäkin teen blogin. Ouch. Ja tota, ei siinä mitään, siinä kesti sitten joku viikon päivät ja veralta ilmestyi ensimmäinen blogiposto ja mä totesin, että voi Venäjä, että eihän mä nyt niinku. En mä nyt voi sanoja, niin sanojani mm. niinku syödä, et se, se on niinku luvattu mikä luvattu, ja tota, siitä sitten aloin miettimään, että mistä, mistä mä nyt kirjoittaisin, Ei ketään kiinnosta mun pleikkarilla niinku, peluuni tai mitä mä syön aamupalaksi, et näitä blogeja on ihan niinku, tarpeeks. Ni... Mä oon aina ollut todella helposti ärsyntyvä, ja mua ärsyttää asiat, niinku, semmoset vähäpätösetkin asiat. Ja mä, te mä teen niinku, ärsyttävistä asioista mun päässäni. Niinku isompiin mitä ne oikeesti on. Hmm. Ja mulle tuli sit idea, että mitä jos mä kirjoittaisin asioista, jotka mua pännii. Hmm. Ja tota, mä sitten kirjoitin postauksen, se ensimmäinen mun postaus käsitteli vanhempia, jotka antaa lastensa syödä itsensä liikalihaviksi. Aika random aihe, okay. mutta tota, mm -hmm. ra räntäsin sitten näistä vanhemmista, jotka eivät pidä tuota, lastensa hyvinvoinnista huolta, ja siitä kirjoitin blogipostauksen ja jaoin sen sitten Facebookiin, ja tämän blogin nimi oli Vihaisen miehen mietteitä. Ja itse asiassa löytyy vielä tänäkin päivänä, moneen monen vuoteen sinne ei tullut mitään, mutta löytyy vielä tänäkin päivänä, ja saattaa jopa löytyä se ehkä ensimmäinen postaus, että käykää ihmeessä katsomassa vihaisen miehen mietteitä, rake .blogspot okay, haluosti, com. Öö, No, siitä sitten se lähti, ja mä sain positiivista palautetta. Ja mä totesin, että tämähän oli itse asiassa aika hauskaa, että tota, jengi tykkäs tästä mun avautumisestani. Ja sitten mä tein toisen, tein kolmannen, ja jossain kohtaa niin joku kommentoi, että hei Aleksi, mitä jos sä tekisit tämmösen postauksen videolle, ja postaisit sen YouTubeen. Ja mulle, tohan on ihan täydellinen idea. Et paljon helpompaa puhua, kuin kirjoittaa. Et mä voin vaan niinku blastaa, mitä mul tulee niinku pä, pä, pä, pä, pä, pä. Ja niinku, ei tarvi mitään muuta Kamera päällä, kamera pois ja that's it. Et, niinku, paljon helpompi homma. Ja tota, mä tein mun ensimmäisen äh, videon YouTubeen, ja se käsitteli semmosia bileitä, jos mä olin ollut DJ: DJinä, ja ne bileitä ei oikein menny... Äh, MUN mielestäni kauhean hyvin. Siis ei mun takia, vaan vieraiden takia. Se oli aika. no. ja jengiä paikalla, niin siitä sitten tota, tein postauksen. Ja se sai huomattavasti enemmän huomiota kuin tämä mun blogi. Ja siinä kohtaa mä sitten niinku täysin, että et, hei, että tämähän on ehkä se juttu, että näistä jengi tykkää. Mm. Ja tota, pikkuhiljaa se blogi jäi sivuun ja sen tilalle alkoi tulee vähemmän blogia, enemmän video, ja jossain kohtaa se blogi kuoli kokonaan pois, ja mä seiryvin niin tekemään pelkästään tänne tota, YouTuben puolelle. Ja tässä kohtaa elettiin siis vuotta 2013, ja YouTube ei ollut silloin niin mitään. sitä niin, se, se ei ollut silloin mitään, ei, ei ollut mitään sponsoridiilejä, ei mitään mainoksia, ei, ei, ei, ei ollut. Siis, Musta siis mä, mä tiedän, että tää kuulostaa itsekehulta ja fleksiltä, mutta arvatkaa mitä. Sitä se on. <laughs> mä olen yksi kolmesta Suomitupen pioneerista. Ö, on kolme ihmistä, jotka toi tubettamisen Suomeen. Minä, Ed Speaks ja Soikku. Ja Voitte lainata mua tuosta. ja joku voi olla mun kans eri mieltä, mut fight me. Minä, Soikku ja Aed tuotiin tubettaminen Suomeen. Fight me tästä. No tota, ei mitään, siin sit tota, sehän lähti ihan niinku, lapasesta, oli niinku, ihan Suomen niinku, kärkinimiä siinä, ja tota, jossain kohtaa se alkoi sit kuitenkin tökkimään, kun sitä oltiin tehty jonkun aikaa, ja tota, mä, mä sitten totesin jossain videolla, että tota, Mä olen antanut Suomi Tubelle sen, mikä mulla on annettavaa, ja tämä, tämä kanava pistetään tuota purkkiin. Ja tota, siinä sitten, kaiken sinä siinä oli, välissä olin työttömänä, ja join vähän kaljaa, ja soin vähän jäätelöä, ja, ja muuta vastaavaa. Ja rakas äitini, terveisiä, terveisiä Poriin, niin tuota, jakso soitella mulle parin päivän välein, että tiedätkö Aleksi, kukaan ei tule hakemaan sua kotoa töihin. Puh. Ja mä oon, että joo, joo, kyllä mä haen niitä duuneja, mutsi. kyllä mä haen niitä duuneja mutsi. Kukaan ei tule hakemaan sua kotoa töihin. Ja tota, se oli, mä muistan, se oli keskiviikkopäivä. Ja tota, mä olin rikkinaiset, siis mä muistan sen niin kuin eilisen päivän, mä olin rikkinäiset kalsarit jalassa, Istuin mun tietokoneella, söin Benja Jerus Jätskiä, ja mun puhelin soi, ja tota, se oli tämmöinen Pietarila, tämmönen mediajättiläinen, joka tuntee siis koko Suomen mediakentän kaikki niinku tärkeimmät henkilöt, ja siis se niinku, se pystyy joko luomaan tai tuhoamaan käytännössä kenet tahansa. Va varsinkin siihen tos. aikaan. Tode Jaa. Siis todella vaikutusvaltainen nainen, ja tota, olin siihen siis tutustunut tässä mun tubeurani aikana. Ja sit tota, kysyi mulla, tämä oli siis niinko kevättä, ja se kysyi multa, että mitä sä Aleksi tuossa kesällä teet? Ja mä sanoin, että en varmaan, varmaan juon kaljaa. <laughs> ja tota, se oli, että no mitäs jos sen sijaan tulisit yleisradiolle töihin? Sitten Onks tää nyt joku trolli? Että niin et, se nyt ihan real? Mutta kun mä tiesin, että kun kyse oli Elisestä, niin se ei, mm. se ei puhu paskaa. Niin mä olin no. kai mä nyt, sit, kai mä nyt sit tuun sitten Tuun ylellä. Sitten voit selvä, nähdään kahden viikon päästä. Tää, tää osoitte, tuo palaveri, katsotaan mikä meininki. Ei mitään, mä hyppään junaa Helsinkiin. Kaikki menee siellä hyvin. Boom, pap, bom. Mä oon ylellä töissä. Ja. Tätä hommaa ollaan nyt tehty sitten mitä viitisen vuotta, vai? Ajattelen, jos olisit että en mä kerkeä, kun juosta <tos> Niin. No tota... Siitä olisi varmaan tullut sit erilainen tarina. <tos> en, en kyllä osaa sanoa, jos sen sitä tarjousta olis ottanut vastaan, niin voisin kyllä olla jossain ihan muualla kuin tässä podcastissa. Tai! olla tässä podcastissa Tais, puhumassa niin. jostain ihan muusta. Ei, en ikään tiedä. Mutta niin kuin sanottu, niin aina, aina mä oon aika kipeä ollut, että veikkaan, että jollain tavalla, jos ei se sitten olisi ollut Ylen kautta, niin jo, jostain, mm. jostain kautta mä olisin pääni pistänyt tota ihmisten tietoisuuteen. Aika huikea tarina. No. Niin, että tarinan opetus on se, että matkaa kotona vaan, niin kyllä joku teidät sieltä <laughs> hakee töihin. <laughs> niin, mutta se, parasta tässä oli se, et sit kun se puhelu loppu, niin katselin hetken aikaa siinä seiniä ja virnuilin ja sitten sieltä puhelimesta. Äitirantamaa. Moi. No moi, mikäs, mikäs tässä? Arvaas äiti mitä? No. no. Mut haettiin just kotoa töihin. Olet, Älä nyt mitä sä! Joo! Yleisradiolle. Se so, on, ei, ei, jo, et, ei ihan, mä... kyllä, ja se oli, se oli niin pahim, pahin, mitä mä mun äitini ikinä servannut, että se, se on kyllä, muistan sen kyllä, ikuisesti varmasti. Tää selvästi herättää vielä niin Aidon hymyn sun kasvoille. Se oli, se oli kyllä hieno hetki soittaa äidille, että tämä poika lähtee isolle kirjalle. <tos> Uikeeta. Tuleeks, Eevert, tuossa oli... Upea store, tuleeko heti kyllä. jotain kysyttävää mieleen tähän Tota, Oli kyllä melkoinen tarina. Öö, niin, siis no ehkä nyt voitais nopea tarkentaa, öö, milloin sä siis aloitit sun tubeuran? Mennään tässä sitä vähän käytiin läpi, ja milloin sä sitten oikein siirryit sinne ylelle? Jos me nyt vähän käydään tälleen, että kauan sä oot nyt vaikka näitä juttuja tehnyt, niin kuin, kuin pitkä aika sitten sä oot ensimmäisen tubevideon vaikka kuvannut? Öö, tota, öö, ensin mun täytyy kommentoida, Mä arvasin, että tää nimi nousee äh, tonne chattiin <laughs> esille. Entäs Niilo22? Yeah. Äh, ne, jotka on ollut mukana äh, alusta asti, niin tietää, että min, mun soikun ja Aidspeaksin tota, äh, sisältö oli aivan täysin erilaista Niilon verrattuna, Kyllä. ja meidän yleisö oli täysin erilaista Niiloon verrattuna, ja me, siis äh, Niilo, Teki, Niilo oli olemassa ennen meitä, mutta me niinko, Mikä se sana on? Öö, me, niinko, öö, me kolme tuotiin tubettaminen niinko, ihmisten silmien eteen. Ni, Niilo on siis ehdottomasti kaikki kunnia hänelle. Hän on, hän on niinko, YouTuben konkari ja löytyy näitä niinko, muitakin tekijöitä, Niiloa vastaavia tekijöitä, mut me oltiin niitä pioneereja, jotka toi sen, nykyaikaisen. Ah, näin. Tätä mä niin tarkoitin. Tämän nykyaikaisen tubettamisen niin tänne, että et on mainosdiilit ja sponsorit, ja, ja tota... En, en osaa sitä paremmin selittää, mut Niilon sisältö verrattuna, meidän sisältö on, on aina ollut ihan täysin erilaiset. <susvalti pemiski> niin, mun mielestä jotenkin toi on populaarikulttuurin, Tuntuu, -tu että -tu -tu te toitte sen, niin että olitte ne uh, tuben... Backstreet, ei voi sanoa boys, mutta kuitenkin. No, näinhän Mut joo, tohon ää, kysymykseen, niin tota... Olisiko sitten ollu joko... 2012 varmaan tuli ensimmäiset videot, ja sitten... Niin mentaalisavukekanavalle. kanavalle yeah. Ja tota, Jos se nyt ihan väärässä on, niin 2016... Mä siirryin sitten ylelle. Et, okay. Ja sit siinä oli semmonen tyhjä aika, että mä en tehnyt oikeastaan niinku mitään, yeah. mitään kontenttia. Mutta joo, ehdottomasti hattua Niilolle, mutta meidän, <tos> meidän kontsat oli ihan täysin eri, eri laidoista. Toivottavasti ymmärrätte. En, en ota Niilolta mitään pois. Aivan mahtava tekijä. <tos> Loistavaa. Miten tota, kun se tuossa alussa, niin alussa jotenkin. Sanoitit hyvin sen, että miksi kukaan lukisi mun blogia, Et miksi kuka, ketä kiinnostaa, mitä, mitä mä joukkoon laitan ja miten päin mä sillä suihkussa käyn, niin tämä on semmoinen, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, koska nämä on edelleen jossain määrin läsnä, tämän tyyppiset vaikka videot somessa, missä tehdään sit sitä omaa päivää, mikä on niinku tosi jees, mutta mä en ymmärrä, kuka sitä katsoo. että onko tämä niinku jotenkin edelleen läsnä tämä kysymys? Saat nyt vähän tämmöistä blogityyppistä niinku sisältöä, mm. niinku, että mistä sä et käytännössä niinku opi mitään. Tai mikä ei. En, en mä. Tollain mä en voi sanoa, koska sitten se pilaa sen pointin, mitä, mihin mä oon menossa. Öö, Tämmöisten blogien öö, seuraaminen perustuu siihen, että sä tutustut siihen ihmiseen. Aivan. Ja mitä enemmän sä katot sitä yhtä sisällöntuottajaa, niin sitä enemmän sä tunnet sen. Ja Sä opit, opit tuntee sen maneerit, sen niinku perusläpät, kaikil, niinku, ei nyt kaikilla, mutta useimmiten löytyy jotkut niinku jatkoteemat, mitkä jatkuu, ja mitä enemmän sä katot, niin sitä enemmän sä pääset niinku mukaan siihen vähän niinku eksklusiiviseen porukkaan, Aivan. jotka on ne, jotka katsoo vaikka Air speaksin videoita. Niin tota, mitä kauemmin sä oot kattonut Ailspeaksia, e niin sitä paremmin sä tunnet ja e sen, että miten, miten hän toimii. Ja sä, Susa tulee vähän niinku semmonen, siitä siit tubettajasta tulee sulle vähän niinku kaveri. Mm. Ja, niin, no joo, en, en mä oikein sitä paremmin osaa selittää. Mut tossahan on niin iso pointti. Tää mm. se on semmonen, mitä mä en oo ehkä osannu edes ajatella, että näinhän se voi tietysti olla. Koska se meet niillä likistä toisen arkea. Niin. Ehkä se just vahvasti perustuu siihen, että jotenkin... Sä, se toinen ihminen ja, niinku, ottaa sut mukaan omaan elämäänsä, mm. se kuvaa sitä. Se on vähän niinku, sen juttu, ja sit, sit, sitä kautta just pääset vähän niinku, eri tavalla siihen tyyppiin, ja niinku, just tähän semmoinen fiilis, että sä oot sen kaveri, että et se kertoo sulle sen elämästä. Ja... Se on vähän niinku, semmoista, että niinku, musta et se perustuu siihen tavallaan. No mutta mitä sit sä sanoit, että huomioon kipeä, jos voi olla yksi semmoinen, jos mä ajattelen että mitä katsojat saa, mit, mit, mit, mitä tubettajat saa, tai ne sisällön tuottajat, mikä se termi sit ikinä onkaan, niin mitä ne siitä saa? Silloin kun sä aloitat tubettamisen tai somettamisen oikeastaan millä tahansa niin kun alustalla, niin silloin kun sä saat sen, että joku, joku se, se voi näkyä niin kun näyttökerrallisesti tai likemäärällisesti tai kommenteista, niin kun sä huomaat, että hei, Tuolla on tyyppi, tai parhaassa tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että säteet jotain siistiä. Mm. Mm. Siitä tulee itselleen niinku tosi hyvä fiilis. Mm. Sä voit että hei, että joku dikkas tosta, mitä mä tein. Siitä siit tulee niinku tosi lämmin fiilis. Mm. Ja tota, sitten, kun sit, koskus tulee iso, niinku iso tekijä, niin sitten tulee mukaan raha. Mm. Se. Voi ja todennäköisesti myöskin muuttaa sun sisältöä. Mm. Ö, mitä vähemmän tietysti, niin sitä parempi. Mutta tota, kyllä se jossain kohtaa niin kuin, aika harvassa on ne niin kuin, isomman luokan tekijät, jotka ei siinä sitten sivussa sillä myöskin rahaa tekisi. Mm. Ja se sitten tarkoittaa, että videon alussa tai lopussa on se minuutin mainos, mistä sitten ikinä tahansa, tai tuotesijoittelua, tai että onpas tää energiajoama hyvää, tai tällaista, mutta se on sitten sen sisällöntuottajan ihan oma asia, että kuinka paljon se antaa näiden tota, rahan vaikuttaa omiin, omiin tota, sisältöihinsä. Mutta, tota, jotkut tekee sen paremmin, ja jotkut tekee sen huonommin, ja kyllä näitäkin on nähty, jotka on suoraan sanoen niin kussut. Hmm. oman uransa siihen, että on myynyt itsensä. Aivan. Ja tota, nyt joku fiksu voi siellä chatissa kirjoittaa, että Aleksi myy itsensä Ylelle, ja tota, onhan se <tuh> nyt omalla tavallaan ihan totta, että mä myin sen, et, siis mentaalisavuke oli sitä, että mä sanoin kaikille, että haista vee. Hmm. Ihan sama, ketä tuli, hmm. ketä tuli vastaan. Niin tota, Mä niin läpsäsin kaikkia poskelle. Hmm. Ei, ei, mua ei niin kiinnostanut pätkän vertaa, mitä, mitä joku oli mieltä mun sisällöistä. Ja pikemminkin mä suorastaan, siis tää saattaa kuulostaa vähän hullulta, mut jos joku suuttu jostain, mitä mä tein, niin mä sain siitä vaan lisää energiaa. Hmm. Mutta tota, äh, nyt sitten, kun mentaaliseuvokkakanava kuopattiin silloin vuosia sitten, niin mä totesin, että jossain kohtaa on kasvettava aikuiseksi. Mm. Se, se teiniuho, mitä mentaalisepuke oli, Kyllä. niin sen on pakko loppua. Mm. Ö, siitä ehkä semmoinen mielenkiintoinen välihaara, että ö, Yleisradion aikana niin mä koitin tehdä semmoista sarjaa, vähän niinko, ö, pieni, pieni mentaalisepuke comeback ikään kuin. Ö, sen sarjan nimi oli lievästi ärsyttävä ja mä tein sitä tälle mun yle yle kioskin alaiselle tota, YouTube-kanavalle. Ja sen idea oli vähän sama tyylinen kuin mm. Mentalisukkeen kanava idea oli, eli puhua asioista, jotka mua ärsyttää. Ja se oli ihan kiva sarja ja se sai ihan hyvän vastaanoton, mut se oli, se oli varmaan raskainta, mitä mä oon ikinä tehnyt, niin ko, ö, töiden suhteen, koska siinä oli semmonen juttu, että Kaiken, mitä mä sanon, niin pitää tosiaan edustaa... Kaikki, mitä mä sanon, edustaa Yleisradiota. Mm. Tälläkin mm. hetkellä. Jos mä sanon nyt Pieru Kikkeli, mm. niin se tulee niin Yleisradion suusta. Mm. Ja monen, tota, ja tota Se sarja, tää lievästi ärsyttävää. niin se, miksi se oli niin raskasta, oli se, että mä koin, että mä en saanut sanottua sitä, mitä mä halusin. Niin kaikki mun parhaat läpät ja edkyimmät, kommentit, niin ne kaikki meni punakynällä. Eli kun mä laitoin käsikirjoituksen tuottajalle, et hei, tässä olisi tämä jakso, ja se tuli takas, niin ehkä nyt vähän liiotellusti, mut siinä oli enemmän punakynää kuin sitä <tuh> alkuperäistä tekstiä. Ja... Mulla on yksi hyvä esimerkki tästä. Ö... Ö, mä kirjoitin jakson rahasta, siis asiat, jotka mua rahan niin ympärillä mm, mm. Ja tuota, siinä käsikirjoituksessa mä arvostelin progressiivista verotusta. Sillä nyt ei ole väli, jos ette tajua, mitä se on. Mut arvostelin sitä ö, kovalla kädellä. Ja tota, itse nyt mä rupesin miettiä, että voinkohan mä sittenkään sanoa tätä. <tos> <tos> en mä oikein tiedä, voinko mä sanoa tätä. <tos> <tos> itse pelataan varman päälle. Ja tota. Noniin, sensuuri iski. Sensuuri iski. Eikä palata varmaan siihen. cliff tolleen. Hyvä. No, mutta jos me palataan oikeastaan siihen, niin kuin, tähän, niin sometyöhän se aika hyvin noita esille, mitkä on niin kuin, tavallaan vetovoimakijöitä tota, siihen tupettamiseen. Tai mikä se nyt sometyö onkaan, se aloittamiseksi. Niin. Mietin tuossa, sun puheen aikana, että mietit, et kuinka paljon sinä voisit säilyttää niin sitä oikeaa itseään. Joo, puhutaan, että my, myyt itsesi jollekin. Loppujen lopuksi, aina kun sä teet palk, niin kun työtä jollekin toiselle, josta joku toinen maksaa, niin jossakin sähän myyt aina itsesi. Mm -hmm. Se on niin ehkä maailman kulunein läppä viihdeteollisuudessa, että no myyt sitten itsesi. No, olisitko sä halunnut, tämä mä elän tästä teidän, teidän lähimmäisen rakkaudesta? No, sit? no, sitä... että se on, niin kun, sehän on lähtökohtaisena ajatuksena aika hassu, mutta miten paljon sitä itteensä voi säilyttää? Olisit ylellä tai ei, mutta siis mä mietin, kun sä oot tuolla kameran eessä, kuinka kuin oikeasti sä oot Aleksi? Kuin paljon se on sitten semmoista esiintymistä? Mentaalisavukkeen. Siis, siis mä oon jaotellut tänne, että mentaalisavuke on vähän niinku eri tyyppi mm. kuin Aleksi. Eli mm. nyt, nyt te puhutte Aleksin kanssa, Aivan. ja mentaalisavuke on hahmo. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi James Rolfella, äh, legendaarinen youtube ja Hänellä on hahmo Angry Video Game Nerd. Ja, ja tämä James Rolfe tekee videoita, jossa hän on tämä hahmo, tämä Video Game Nerd, ja pelaa videoita ja sekoo niillä ja huutaa ja raivoa ja on ihan niin kuin all over the place. Mm. Mut sitten on erikseen James Rolfe joka on sitten taas niinku, täysin asiallinen ja fiksu ja filmaattinen ja niinku, normityyppi. Mm. hänellä on tää hahmo, Kyllä. tää AVGN. Niin, vähän, sama, vähän samalla tavalla on Aleksi Rantamaa ja sitten on erikseen mentaalisavukke. Mut se, mitä tapahtui, kun mä Ylellä siirryin, niin mä jouduin laittamaan mentaalisavukkeen käytännössä. En mä ehkä halua sanoa hautaan, mutta pikemminkin ehkä jäihin. Mm. Mm. Eli ja mä sanon jäihin sen takia, että vink vink, joskus vielä saattaa tulla se päivä, että aurinko paistaa niin lujaa, että se jääkalikka sulaa. En tiedä, onko se sitten eduskunnan portailla, joku kyltti kädessä vai, vai mitä se on, mut se päivä saattaa tulla vielä. Mutta tota... Aikamoinen kielikulke. Mä, mä en... Mä jäädytin mentaalisavukkeen, mut sit mä uudelleen brandasin itteni. Hmm. Eli se, mitä mä nyt teen, niin mä oon ihan täysin oma itseni. Ja se on täysin mun omaa sisältöäni. Totta kai mä teen sen ylen ehdoilla, mutta kun mä brändasin itseni uudelleen siten, että se on fine, että mä teen sen ylen ehdoilla. Ja tää niinku, mun mielestä on omalla tavallaan ihan hieno tää kasvuprosessi semmosesta uhavasta teinistä, joka haistatteli kaikille tällaiseksi niinku, infotainment-toimittajajuontajaksi. Et, et mun mielestä oli aika niinku, luonnollinenkin, niinku, että et jossain kohtaahan sen oli pakko loppua mm. sen haistattelun mm. ja niinku, tämän. Ja se, se, eihän kukaan halua semmoisen videon tota, omaa mainostaa, missä tota, mm. laitetaan keskisormi takalistoon mm. ja tota, haistatellaan kaikille. Ei, ku, ku, ei semmonen, niinku, myy. Pa, tai siis totta kai se saa katsojia, mutta ei kukaan halua siihen omiin mainoksiaan. Kyllä, ei, ei kukaan halua niinku, että hetkinen, että miksi sun, miksi sun firman mainos on tällaisella videolla, missä, tota, no, sanotaan, todella rankkoja asioita, mm -hmm. niin tota, se ei olisi toiminut pitkän päälle. Ja äh, voin nyt paljastaa, että aikana, niin, mä en tienannut käytännössä mitään. Mm -hmm. Silloin, äh, no siitäkin syystä, että silloin Suomi Tube ei ollut tota, niinku, tässä pisteessä, mitä se nykyään on. Ei ollut niinku, oikein ja ei ollut sponsoreita. Äh, jos nyt jotain raha kiinnostaa, isoin sponsori, minkä mä aikana sain, oli Samsung, ja niiltä mä sain kolme tonnia, hmm. ja sain tehdä kyllä aika paljon töitä sen eteen, ja hmm. tommonen kolme tonnia nyt tänä päivänä siitä työstä, niin ei kyllä, ei kyllä hmm. natsa. Hmm. Ja tota, sit jos joku ajattelee noita mainostuloja, et niin, mut niissä videoissahan näytetään mainoksia, tänä päivänä se on tietysti ihan eri, mut mentaalisavukkeen aikana Mun suurimmat kuukaustulot mainoksista oli 410 euroa. Ja sehän on ihan täys haista. Siis paska. kuukaudessa vai missä kuukaudessa. kuukaudessa. Niin et, jos vuokra on 450, niin et sä kyllä sillä elä. Hmm. Eli tota, jos siellä nyt on tota, no to, tottakai nykyään asia on vähän eri, mutta... Jos siellä on nyt joku, joka haaveilee YouTubettamisesta sillä mielellä, että tällä hän tekee ihan käsittämättömästi rahaa, niin voi voi rakas. Se, siis, mulle usein heitetään, varsinkin kaverit jaksaa, jaksaa heittää tätä läppää, että menyt oikeisiin töihin. Hmm. Hmm. Niitä töitä on tehty. Hmm. Töitä on tehty! Ja voin kertoa. Ja, se, ja se, se vie siinä, että et kun sä oot sosiaalisen median ammattilainen, siis niinku niin ni sä et oot töissä kahdeksasta kuuteen, mm. vaan sä oot töissä aina. Mm. Aina! Niinku, kun sä, siis sä et, niinku, kun jos sä oot kaupan kassalla, pip, se, se, sä kävelet ulos sieltä, niin sä oot silloin niinku mm. vapaa. Mut mä olen aina mä. Mm. Tää, siis mä olen niinku, siis... Tää... Minä olen se, jolla mä niin teen sen rahan, enkä sillä, että mä piippailen ostoksia kassalla, vaan se on, se on niin minä, se on hmm. mun olemus ja minuus, niin sitä ei pääse niin karkumaan. koko ajan töissä. Hmm. Niin tota, se on yksi huomioitava seikka, jos joku tällaisesta urasta haaveilee. Kela, mun korvaintoa kuulostaa niin ihan sairaan raskaalle. Niin. Ihan vaan sen takia, että mä mietin, kun sä puhuit aikaisemmin, että on tämmöisiä hahmoja ja on tämmösiä, niin voiko nämä olla myös sellaisia, mitkä suojaa jossain määrin, niin kuin myöskin ehkä sieltä tulevalti joltain, paskapuheelta ja muuta, mitä kaikkea tuolla liikkuu tuolla somessa ja muuta. Ja ylipäätään helpottaa, kun mä vedän tuommoisen roolin, niin se helpottaa just irrottautumista siitä työminästä. Sitten sä ootkin joku muu, kun sä lähdet siitä ovesta, tai kameraa ja sitä vekeä. So, anteeksi, mut uudestaan? Mä tsekkasin tuota chattiin, niin mulle niin, niin Mietin sitä, että toi kuulostaa tosi rankalle. Että tarvii varmaan jotain suojamekanismia, millä toi, toi homma niin pidetään kasassa. Vai onko toi vaan silleen, että niin jengi sanoo, no sä halusit että nyt että mitä sä nyt itket sitten? tyyppinen ja Siis äh, ei ollut tarkoitus niinku, itkeä, vaan oli, oli, oli, oli tarkoitus niinku, huomioida se, että et sä et niinku, pääse ittees sit, niinku, karkuun. Niin, sä, sit sä olet kyllä. se. Totta kai, jos sä lopetat kaiken, niin kyllä jengi sut niinku, vuodessa kahdessa unohtaa. Hmm. Äh, mutta, ja, sä voit sitten mennä sitten niihin oikeisiin töihin, <laughs> tai riippuen siitä, että kuinka raflaavasi sun ura oli, että mitä töitä sä enää sen jälkeen saat. Mutta, se on asennoitumiskysymys. Ja näin nyt kun alalla ollut, jos, jos seitä blogista nyt lasketaan, niin mitä? Kymmenisen vuotta. No, mel melkein, melkein kymmenen vuotta, melkein. Melkein kymmenen vuotta tota, ollut alalla, niin ei sitä enää sillä ajattele. Mm. Mm. Että tota, no tossakin, kun tänne tulin, niin kyllä siinä niin nuoret jätkät tuli juttelemaan ja ottamaan niin yhteiskuvia. Ja niin tällaista, että... Siis sehän on tietysti hienoa. Tai mm. 99 prosenttia kerroista se on hieno, Ä, mut sit, sit kun sulla on itellä tosi huono päivä, mm -hmm. niin seinät kaatuu päälle, ja sä huomaat, että oko, okay, että nyt mun täytyy vaan jaksaa hakea se maitopurkkikaupasta, ja sit mä pääsen takas tänne peiton alle, ja niin ketään ei kato mua, mun ei tarvi puhua kenellekään, ja sit kun sä meet siihen kaupan eteen, ja siinä on kolmesta kuuteen, Nuorta ihmistä ja ne hyppää siihen sun eteen, että hei, oh my god, sä oot <laughs> Ja ko, sä et voi sanoa niille, että fuck off. Et, mm, tietenkään, et, mm. Etkä sä halukkaan sanoa, mm. vaikka niinku, sä et halua siihen tilanteeseen, mutta su, su, sun, niinku, sun on pakko niinku, vetää, niinku, putoaa happy face, niinku, et, sun on mm. pakko innostua niiden Kyllä. kanssa, yep. niinku, vaikka sulla olisi itellä ihan shitimeno. Mm. Niin se on, se on ehkä niinku rankinta, mut toisaalta tota tapahtuu niinku tosi harvoin. Et hmm. Tota ei tota ei nyt sinällä kannata pelata. Ja tota, äh, sitten aina vaikka se tekisit, vaikka sä tekisit ihan mitä tahansa, ihan mitä tahansa sisältöä, niin joku on aina eri mieltä. Me päästään oikeastaan... Niin kuin, tässä on puhuttu paljon siitä, mitä se some on tänä päivänä, minkä näköisiä ilmiöitä siihen liittyy, mitä on liittynyt siihen, kun sä oot aloittanut, mitä se on ehkä nyt. Mitä se on tulevaisuus? Mitä sä niin ennustat somen tulevaisuudelle? Jos me puhutaan nyt lähinnä siitä, että minkä tyyppistä sisältöä tullaan tekemään. rajataan se sillä tavalla. Nyt oli aika vaikea kysymys. Hmm. Eihän mulla tässä mitään kristallipalloa on. <laughs> Jos nyt jotain, jotain voi sanoa, niin lineaarinen TV tulee kuolemaan tässä. Mikä on lineaarinen TV? Ah, ah, nyt, anteeksi, nyt, nyt oli vaikea sanoa. <laughs> siis, tämä niin perinteinen televisio, eli mm. että katsotaan vaikka kanavaa neljä, tai katsotaan kanavaa kolme, Aha, kello yhdeksän alkaa Harry Potter ja Viisasten kivi, Ui, niin tota, katsoin ne muuten tuossa pari kuukautta sitten kaikki. Kaikki kahdeksan, mm -hmm. Eikö niitä kahdeksan ole? No. Niin, joo. To... Niin, on, Onko niitä... se, se enemmän lukaiset? Seiskankas kaksos. Mitä on kaks, Niin, joo. Niin tota, lineaarinen TV, eli tämä perinteinen, tulee kaiken järkinen mukaan kuolemaan. Miten niin? Siis en tuosta... usko. Hmm. No, en tiedä. Voidaan kysyä chatilta, mutta veikkaan että chatissa ei ole yhtäkään, joka telkkarii kattois. Ei saa, ei saa. Tota, ja sen tilalle sitten tota... Tulee tietysti siis Netflixit ja Viaplayt ja HBO ja kaikki muut. Jengi haluaa katsoa silloin, kun ne haluaa katsoa, ja millä laitteella ne haluaa kattoa. Sehän nyt on ihan itsestäänselvää. Meillä alkaa aika valitettavasti loppua, hyvät ystävät, kyllä. jälleen kerran tunti kyllä, kyllä, Mulla on ihan hullu. Pissahätä. Siis mä oon Noin. tässä jalat ristissä sillä Jotta Alex pääsee pissalle ja me saadaan <kärä> päästettyä meidän katsojat kohta tota, virittäytymään meidän Discord-kanavalla alkavaa Näinpä. keskustelua. nimittäin kello 18 heti jatkuu siellä keskustelut meidän poikien puhelimen asiantuntijoiden kanssa aina kello seitsemän saakka. Ennen kuin lopetetaan, mitä mieltä, Eivret? Jäikö jotain mieleen, mitä haluat vielä sanoa? Tota... En tiedä, Oli mielenkiintoista kuulla Aleksi, Aleksi sun tota, mielipiteitä, sun elämästä, sun työstä. Öö, kiitos totta, kaikille, jotka oli chatissa. Kiitos kaikille, jotka kattoivat Muistutuksena vielä. Tämän voi tosiaan jälkikäteenkin nähdä öö, YouTubesta videon kerran. Pienemmissäkin paloissa ja Spotifysta löytyy Kyllä. kanssa. Audiot. Kiitos Aleksi. Tota, ihanaa, kun pääsit. Ihana, ihanaa kiitos, oli kiitos. olla. Toivottavasti en mä nyt mitään kauhean tyhmää sanonut. <hä> ei, ei kai nyt sentään. Tota, öö, näin nyt ö, loppusanoiksi voisin sanoa kaikille kuuntelijoille. Terte, tota, että kaikilla suurmiehillä ja naisilla ja muilla sukupuolilla, niin on usein tämmösiä ö, niinku vuoteja, niinku lainauksia, mistä hmm. heidät tunnetaan. Niin mä oon keksinyt mun oman lainaukseni, mistä mä haluan, että Noniin. mut tunnetaan. Ja mä oon tu tätä viljellyt jo varmaan parisen vuotta. Ja, tota, tää on asiassa tarttunutkin joillekin mun ystävilleni ja tutuille, mutta hoidetaan se nyt pois alta. Muistakaa, pojat, että mitä paskempi reissu, sitä parempi tarina. Kiitos. Siihen on helppo siihen. lopettaa. Kyllä. Tota, ensi kerralla puhutaan vähän seurustelusta, nyt ainakin vieraaksi tulee Joonas Pesonen. Kiitos kaikille. Ja ensi kertaan. Kiitos ensi kertaan. Moi moi!